الحمد لله الذي لا يُحمد على مكروهٍ سواه الحمد لله نحمده تعالى على نعمه الظاهرة والباطنة ونشكره جل وعلا على آلائه الذي لا ينقطع ولا حصر له ونشهد أنه الله لا نلوذُ إلا به ولا نلجأُ إلا إليه ولا نتوكلُ إلا عليه ذكر لنا سبحانه وتعالى في عروس القرآن وهي سورة الرحمن ذكر لنا سبحانه وتعالى جمله من نعمه تلك فاتبع فاتبع كل واحده منها بقوله الذي فاق عدده الثلاثين وحد وثلاثين بالضبط فباي الاء ربكما تكذبان ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله لما قرأ صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن على أصحابه وفرغ منها تقرأها كاملة قال لهم صلى الله عليه وسلم ما لي أراكم سكوتا مالكم ساكتين. للجن وهذه شهادة ممن؟ شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للجن كانوا أحسن منكم ردا ما قرأت عليهم من مرة فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا قالوا فمقرتك واحد 31 مرة فبأي آلاء ربكما تكذبان قالت الجن ولا بشيء من نعمتك ربنا نكذب فلك الحمد فاللهم صل وسلم وبارك وانعم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالواقع المعيش يفرض علينا أيها الإخوة يفرض علينا الاعتراف بأننا غارقون في نعم الله عز وجل علينا ولا ينكر ذلك لا ينكر نعمة الله إلا متكبر جبار أفّاك ألم تسمعوا إلى قوله تبارك وتعالى في سورة لقمان ألم تروا ألم تروا أن الله سخّر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمةً ظاهرةً وباطنة وأسبغ عليكم نعمه هكذا نقرأها ونا قصدت أن أقرأها نعمةً لأنها روايةً أخرى من رواية القرآن المتواترة وأسبغ عليكم نعمه ظاهرةً وباطنة ومن الناس من يُجادِلُ في الله بغير علمٍ ولا هُدًى ولا كتابٍ منير وإذا قيل لهم اتَّبِعوا ما أنزل الله قالوا بل نتَّبِع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يُسلم وجهه إلى الله وهو محسنٌ فقد استمسك بالعروه الوثقى والى الله عاقبه الامور الا انه الا انه قد ان الاوان ان نتعلم استخلاص العبر من كل ما يقع حولنا فنرى فيه اي ما يقع حولنا فنرى فيه نعم الله تتجلى فنسارع الى حمده عليها فذلك ادنى فذلك ادعى عفوا فذلك ادعى لقرار حبه تبارك وتعالى في قلوبنا اسمعوا الى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلمه مقتضبه من حديث اطول او طويل يقول عليه الصلاه والسلام احب الله لما يغذوكم من نعمه أرعى النعم اللي عاطينه نحبه اكثر من انفسنا اجل وهذا هو الدرس اجل حتى النقم والاوجاع التي تصيب الناس وتحل بهم غالبا ما تحمل في طياتها نعما كثيرة لا ننتبه اليها وينبغي التحديق فيها للمصارعة الى شكرها تماما كما وقع في الازمه التي حلت بالعالم كله منذ سنتين بل تزيد واغلبنا وقد وصلنا الى الى برب تبارك وتعالى قد وصلنا الى نهايه الازمه الحمد لله عدد الحالات ينقص اكثر فاكثر والوفيات كاد ينتدر عددها يندثر عددها عفوا فنحن نعمل ان تكون الازمه قد انتهت او قريبا ان شاء الله وأغلبنا الآن يتساءل عما يمكن استخلاصه من دروس وعبر من تلك الأزمة التي حركت العالم بأسره فهل لنا أن نتعرف على بعض تلك الدروس والعبر هذا ما سنعمل عليه بعد جلسة الاستراحة والحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه وبعد فأزمة كورونا كما بات يصطلح عليها تسببت كما هو معلوم في كثير من المدار عجلة الاقتصاد توقفت او كادت تتوقف واحيل كثير من الناس على البطاله منهم من ضاع منه عمله ومنهم من توقف عن وهكذا السياحه لم تشهد نكوصا مماثلا للذي شهدته على مر التاريخ امر شي موقف السياحه والفنادق مقفله ومنها من من راب عدد الضحايا عدد الضحايا فاق الملايين ولا تزال في بعض البلدان تحصد الارواح بل حتى المجال الديني اللي في منأى عن الازمه الصحيه حتى المجال الديني تضرر وشهد تراجعا اضطراريا ملحوظا اذ غلقت المساجد على الاقل في محيط ديانه دي المسلمي اما احتل المحيطات الاخرى كذلك شهد هذا المجال الديني تراجعا اضطراريا ملحوظا اذ غلقت المساجد وسدت المصاحف وتوقفت كتاتيب تحفيظ القران عن العمل فحق لنا الان ان نقول اي نعمه يمكن استخلاصها من هذا فين هي النعمه انت تتقول لنا النعام هي هذه النعمهه ناهيك عن التباعد الاجتماعي الذي فرضته علينا الازمه وضروره ارتداد نسميه ما اصلا نسميهم نسميو هذوك الكمامات ضرورة ارتداد الكمامات وما إلى ذلك من حجر صحي قضى على جل الأنشطة فأين؟, فأين هو فأين هو فأين الإيجابي يا ترى وهل لنا أن نحمد الله على كورونا واش يمكننا نقول الحمد لله على كورونا اللهم نعم هذا هو الدرس الثاني اللي بغيتنا نوصلوا له اللهم نعم الحمد لله على كورونا فكورونا علمتنا النظافة وهي أو ذكرتنا بالنظافة لما تعلمش على الأقل ذكرته ذكرتنا بالنظافة وهي من شعائر الدين المرموقة غسل اليدين في كل وقت ارتداد ارتداء الكمامات في المكان في الامكنه المغلقه خصوصا اذا كان هناك ازدحام يحبذ لو اننا نستمر على ذلك وخا نشوف حتى واحد ما لا باقي شي وحدي باقي شي وحدي الله يجازيهم بخير هذا درس خصنا نستخلصوه وحيت كنت تهضر مع شي واحد مباشرةً أدير سيد الكمامة ما كنت شاهد شو شا تخسر وأقرب منك بنص متر وانت تتهضر بزق عليك بزق عليها إلوح عليك ولوح عليها هذه كورونا علمتنا هادشي فهي من النعم وكذلك استعمال السجادات الخاصة بكل واحد شحال حال تيسجد جداً فحشكم حش السامعين شحال كنا تندخل للجامع وتنسجدو وتطلع علينا الريحه خانزه من الزرابيل اللي كاين هناك على ود واحد اخر دخل برجليه موسخه ولا عم الله شواقع واقع إوا اليوم ولينا تنديرو الزريبيات كل واحد جايب الزربيه ديالو هذا من دروس كورونا ايها الاخوه الكرام علمتنا كورونا علمتنا الاقتصاد وعدم التبذير وهو من الدين المنسي الذي لم يعد احد يعمل به وينبغي ان نعود اليه بارك متبدير بارك تلوح الحاجه اللي هي نافعه وتتحيدها وترميها بالحشاك هذا لا يجوز لانه من كفر النعمه وكفر النعمه يبعد النعمه كورونا كورونا ذكرتنا بالاخذ بيد الضعفاء والمساكين وأيقظت في نفوسنا ضرورة العمل على البحث العلمي المستمر للحفاظ على الصحة العامة كورونا كورونا نبهتنا إلى أن الركضة وراء الدنيا وزينتها لا طائل منه بارك ما أنت مشغول غير بالدنيا ونسى الدين أنسى ربي ونسى سيدنا محمد وغادي تنجري خصني غير فاش نقلب ونجمع بارك فذلك لا طائل منه لان كسب الدنيا كلها يمكن له ان يندثر بمجرد ان يصاب الانسان بكورونا فتضيق نفسه فيموت وكم أخوكم طبيب وأنتم تعلمون هذا وكم شهدنا من الوفيات وكم غادرنا من الأحباب بسبب كورونا كورونا علمتنا وهذا هو الدرس الأعظم كورونا علمتنا النسبية في التفكير وعلمتنا الرجوع إلى الله بالتوبة والإنابة والاستغفار فيا لسعادة من استخلص كل هذه العبر وغيرها فالحمد لله فالحمد لله وأقولها بأعلى صوتي وبملئ في الحمد لله الحمد لله على كورونا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل الضلال لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا واهدبنا وتب علينا واجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين اللهم استرنا بسترك وعافنا بعافيتك واعف عنا بعفوك وارحمنا برحمتك واغفر لنا بمغفرتك واهدنا بهدايتك واجعلنا يا ربنا من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم يسر لنا امورنا اللهم اكشف عنا غمومنا وارفع عنا همومنا واجعلنا يا ربنا من المسلمين المؤمنين المتقين القانتين يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم انصر ولي أمرنا أمير المؤمنين سيدي محمد السادس اللهم يسر له أمره اللهم احفظه في حله وترحاله اللهم اجعله من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا يحزنون اللهم أقر عينه بولي عهده وسائر أفراد أسرته وشعبه آمين آمين وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم خاشعين